13-річна Вероніка разом із мамою та молодшим братом два дні діставалася з Енергодара до Запоріжжя. Каже, за перевезення її родина заплатила 9 тисяч гривень в приватному перевізнику. Ми стояли колонами по 10 чоловік. Каждая десятка в день могли проехать примерно 60-70, редко, но 80-90. Но сейчас в Энергодаре нет ни сети, ни связи, интернета нету. Один провайдер подключился уже к рашинской сети, они работают на русских. Могут шантажировать людей, они, когда в город заезжают, могут на блокпостах позабирать продукты. Потому что, ой, сильно много случались такие моменты, когда... Пропадали діти. Зараз в місті пропало близько 8 дітей. Запоріжжя – єдиний населений пункт, куди можуть наразі евакуюватися харсонці, розповідають переселенці з Каховки Надія та Олександр. Дорога була важкою. За перевезення заплатили по 4 з половиною тисячі гривень з кожної особи. Ми ночували там перед Васильівкою ни условий, ничего, просто горы, мусора. Людям некуда даже просто в туалет, в туалет сходить. Потом было тяжело через блокпосты очень проезжать. Очень мужчин терроризировали, скажем так. Александр. Все ну, посты, вопросы задавали и выводили их. У нас как-то у женщин более меньше. Они говорили, что вы едете туда а, воевать. Значит, вы выбрали ту территорию, ну, скажем так, ту у нас был знакомый на митинге, когда еще только в начале выходили, его забирали, где-то, наверное, с неделю держали. Но он сказал, что смотря, что, вы, смотря попадешь как... на какую смену, да. могут попинать и, хорошо. И били, и питали, ну, Сва... да, скажем так, свои же, которые те, такие, которые, которые... те, которые перешли на сторону. З Херсонщини хочуть виїхати автобусами близько 20 тисяч жителів, каже заступник міського голови Херсона Роман Головня. У Васильівці біля блокпоста стоять понад 600 машин. І ця кількість, за словами Головні, збільшується. «Багато точкових ударів по міськопичення. «Живої сили, складах окупантів і в зв'язку з тим, що вони несуть такі втрати і результативність наших збройних сил, підштовхують їх до певного хаосу, паніки. От, і вони це переносять на мирне населення, От, посилюються фільтраційні дії по всьому місту. Фактично переходить це все до такого і мародерства, і вдирання до приватного житла, там гаражів. Все фактично розносять, будь-яку підозрілу людину одразу може на навіть перейти до побиття, або забирають. У Запоріжжі планують створити окремий хаб для переселенців з Харсонщини. Там люди отримуватимуть продукти харчування, інформацію щодо безплатного проживання та логістики, зазначив Роман Головня.